بثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم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 بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر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 قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا مكر قال انه يقول انها بقره لا فارض لدع لنا ربك يُبَيِّنْ لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين شابها علينا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي حرث مسلمة لاشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست كلومه فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء